Tervetuloa kaikki linjoille tähän Naistek, NICE naisvoimaa tekniikkaan hankkeen videoon. Ja oikeastaan tämä on tämmöinen haastattelutilanne, jossa mulla on Patrialta haastateltavana Anu Heikkilä. Mikä sun olo siellä? Hei vaan kaikille. Tänään on päivän hyvin lähtenyt käyntiin ja nyt mukava saada pieni tauko tässä tämän haastattelun myötä. Joo. Ja meillähän on suuri ilo saada tähän koska niin kuin hankkeen nimi sanoo, naisvoimaa tekniikkaan, niin me ollaan kauhean huolissamme siitä, että naiset ei hakeudu tekniikan alalle Suomessa. Ja nyt sä oot positiivinen esimerkki. Sä olet hakeutunut tekniikan alalle ja, ja näissä merkeissä me ollaan tässä. Mitä sä haluat kertoa itsestäsi henkilökohtaiselta puolelta nyt sitten kuulijoille? No ihan alkuun voi kertoa sen, että olen Rovaniemeltä kotoisin alun perin siellä kasvanut ja käynyt lukioista. Sen jälkeen olen opiskelu Oulussa ja Oulussa lähdin opiskelemaan tuotantotaloutta, josta sitten olen valmistunut diplomi-insinööriksi 2018 kohan se oli. Ja nykyään asun täällä Kangasalla, olen 27-vuotias ja patrilla tosiaan töissä niin kuin oli puhettakin. Joo. Ja sun työpaikka, onko se Tampereella vai missä se on fyysisesti? Eli siis pääsääntöinen työntekopaikka työntekopaikkaan Tampereella, mutta tokihan meillä on myös muualla täällä Suomessa ja Patrialla on toimipisteitä myös ulkomailla, mutta omaa työtä, koska tää lähinnä Suomen toimipisteet tällä hetkellä. Joo. No minkälainen sun työtehtävä ja titteli on Patrialla? No, tässä Patrialla oli vuoden alussa aikamoinen organisaation myllärys ja sen myötä on nyt tammikuussa aloittanut Business Development Managerina. Ja nimenomaan keskittyen Suomen asiakkuuksiin tuossa meidän Finland-organisaatiossa. Joo. No, onko työ semmoinen haastava? Onko se kauhean vaikea ja pitäisi <tos> Täs... naiset pärjää tuommoisessa tehtävässä? Tässä näin muutaman päivän, päivän jälkeen vielä haastavaa sanoi, että kuinka haastavaa siitä tulee olemaan. Mutta tähän asti olen huomannut ja tunnistanut sen, että pääsee kohtaamaan itselle uusia asioita ja pääsee haastamaan itseään. Mutta no toisaalta saa myös tukea organisaatiota hyvin kasvamaan siihen uuteen tehtävään. Joo. No, miten sä lähdit niin teknistä alaa opiskelemaan? Vai onko ylipäätään teknisen alan paperit taustalla? Joo, siis tuota, siinä on pieni hauska tarina. Kun meillä oli kuutosluokan luokkakokous tuossa jokunen vuosi sitten, niin sieltä löysin omasta kirjeestä, että olen kirjoittanut silloin viisaasti, että en ikinä lähde opiskelemaan mitään fysiikkaa. Ja sitten tuossa lukion jälkeen huomasinkin, että olin päässyt sisälle Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan tuotantotaloutta lukemaan. Ja tuotantotaloudesta Oulussa sieltä valmistetaan tosiaan diplomi-insinööriksi, joka on se teknillisen alan tutkinto, mutta tuotantotalous on siinä mielessä vähän erilainen, että se ei ole puhdasta tekniikkaa. Eli se on enemmänkin sekoitus, tekniikkaa, taloutta sekä sitten johtamista. Joo. No, se... Se, menikö sulla nappiin? Löysitkö sä heti oikean alan siinä, että se huomasit, että nyt nämä opinnot on mulle? No se meni, että pitkään ennen kuin hain sinne, niin pallottelin muitakin vaihtoehtoja. Sitten kun kävi kuuntelemassa sitä esittelyä, tuli läpi se, että se on hyvin, miten sanois? monipuolisesti pääsee opiskelemaan kaikkia. Meilläkin sen tekniikka tulee siitä, että valitaan oma tekniikan sivuaine. Ja oma tekniikan sivuaine oli koneen suunnittelu, jossa opiskeltiin lujuusoppia, dynamiikkaa, satiikkaa ihan konetekniikan kone opiskelijoiden kanssa. Eli sitä kautta sai hyvän pohjan, että ymmärtää sen teknisen puolen asioista, mutta toisaalta sai myös hyvää tukea siihen, että pystyy käsittelemään sitä laajemmin esimerkiksi prosessien ja taloudenhallinnan sekä sitten johtamisen kannalta. Joo. Tuo kuulostaa niin siltä, että koska Patria, ainakin minä liitän sen juurikoolin, nämä upeat kaupat tehtiin tässä ja, ja tuota, uusia hävittäjiä tilattiin ja, ja siis lentäviä laitteita siellä käsitellään, niin, niin että tavallaan sinulla on, jos sinulla on jonkinlainen, siis opinnot siitä takana, niin sä olet niin oikeassa paikassa. On nyt siitä huomataan paljon apua, tavallaan oppii puhumaan samaa kieltä kuin mitä puhuu talousihmiset. Toisaalta taas oppii puhumaan sitäkin kieltä, mitä siellä insinöörit ja tuotannossa ehkä enemmänkin keskustellaan. Joo. No miten on siirtyminen opinnoista työelämään? Mitenkä se meni sun urapolkuun? No itsellä oma polku meni sillä tavalla, että tutkinto, koostu koostuu kahdesta vaiheesta, eli on kandidaatti ja sen maisteriopinnot, ja molempien vaiheiden päätteeksi tähän opinnäytetyön niin itse, joista kandidaatin työtä tehtäessä sain yhteyden Patriaan, niin pystyin tekemään kandidaatin työni heille. Eli työ koostui siitä, että teki haastatteluja yrityksessä ja sitten sen perusteella tein kandidaatin työn. Ja tätä kautta sain sitten hyvin jalkaa oven väliin ja oli sitten helppo keskustella myöhemmin, myöhemmin myös siitä, että tekee sen oma diplomityönsä Patrialle. Ja senkin sitten sain, sain varmistettua, että se siellä tehtiin. Ja tämän jälkeen sitten sain töitä sieltä myös valmistumisen jälkeen. Joo. Minkälaista alaa tuo sun diplomityö käsitteli, oliko se jo? Oma diplomityö oli tuoteportfolion hallinnasta ilmailualalla, eli oma pääaine tuotantotalouden saralla oli tuotehallinta, niin sitten tämä mun diplomityö keskittyi siihen, että millä tavalla rakentaa tuoteportfoliota ilmailualalla huoltotoimintaa. Joo. Minkälaiset on, mä juuri sanoit, että saat oot astunut niin uusiin tehtäviin, mutta olethan se aikaisemminkin ollut Patrialla, niin kysellään vaikka, että, että minkälaisia ne on olleet tähän asti ne sun työtehtävät Patrialla? Tähän asti se on ollut semmoinen hyvin kattava valikoima eri aihealueen tehtäviä, eli kun tulin Patrialle, niin silloin pääsin mukaan vasta kehitteillä olleeseen liiketoiminnan, joka oli tämä meidän Vanha International Support Partnerships, joka keskittyy siis batterian kansainvälisiin yksikköihin tuolla ulkomailla. Ja siellä oli sitten työtehtävät vaihteli ää, prosessiin ja IT-järjestelmien kehittämisen kannalta sitten tuotteistamisen ja portfolioon liittyviin tehtäviin erityisesti. Joo. No tuota, mm, nyt minulle tulee mieleen niinku sellainen kysymys, että, että nyt, nyt kun mä olen itse... Itse Tampereen ammattikorkeakoulusta ja mä mietin koulutuksen näkökulmasta, että se koulutus, mikä sulla oli, niin vastasko se tähän, riittikö se tähän? Se on yksi iso asia, mikä koen, että meille opetetaan nimenomaan omissa opinnoissaan, se, että miten haet sitä tietoa, mitä et tiedä. Eli meitä valmistetaan hyvin siihen, että saatetaan antaa anta, johon ei ole olemassa valmista vastausta eikä ole, ole olemassa valmista tapaa, millä tehdä se asia, vaan sitten se voi olla, että ensimmäinen tehtävä onkin se, että selvität, että mitä pitää tehdä ja miten saat sen saavutettua. Niin siihen tiedon hankintaan ja oman työnsä suunnitteluun oli hyvä eväät jo opinnoista, joita sitten pääsi soveltamaan myös työelämässä helposti. Kertaatko vielä, mistä oppilaitoksesta sä valmistuit? Eli valmistuin tuota Oulun yliopistosta, teknillisestä tiedekunnasta. Joo, joo. Miten No tuota, sulla tuota, nyt tullaan tämmöisiin naisjuttuihin jo, että tuota, usein sanotaan, että naisilla on niin huonommat palkat kuin miehillä samasta työstä, onko sulla tähän asiaan kommenttia? Siihen omasta, omasta kokemuksesta ja sen miten olen itse oman palkkansa nähnyt se, että kesätoista asti on kokenut, että on ollut hyvällä tasolla. Että kesätöissä meille esimerkiksi palkat tulee sen perusteella, kuinka paljon opintopisteitä. Ja sitten siinä on taulukko, minkä mukaisesti palkat määritellään. Ja sitten taas kun siirryin työelämään, niin siinä vaiheessa en ole kokenut, että palkka olisi mitenkään huono, tai että sinne olisi jotenkin eroteltu sitä, että onko nainen vai mies. Että se on tullut sen mukaan, että mitä on nähty, sen työn tehtävän vaativuus, sekä sitten omat kyvykkyydet hoitaa sitä tehtävää. Just, ja sama taulukko miehille ja naisille. Niin. Niin. Toki tässä täytyy myös sanoa se, että minulla ei, ei ole ollut lähellä semmoisia henkilöitä, henkilöitä, jotka olisivat tehneet vastaavaa tehtävää, niin on myöskin vaikea vertailla sitä, että onko se ollut sama kuin mitä olisi miehille maksattu, mutta itse olen ollut hyvin tyytyväinen siihen palkkaukseen, mitä on ollut. Joo, joo. No, mitäs muuten Patria työpaikkana? Sen mä tiedän. mä tiedän, että siellä on paljon enemmän miehiä. Töissä, ja varmaankin niin kuin, sehän on ihan tyypillistä tekniikan aloille ja, ja just kun lentokoneiden kanssa ja hävittäjien kanssa ja näin ollaan tekemisissä. Onko tämä, miten siellä kohdellaan naisia patrialla, jos teitä on todella paljon vähemmän kuin miehiä? No itse en ole missään vaiheessa nähnyt siinä mitään eroa sinänsä, että onko niin naisjoukon kesken vai onko kahvihuoneessa, kaikki muut, miehejä, itse aina nainen, vaan siellä se on ollut hyvin tasapuolinen suhtautuminen ja on kokenut sen, että itse on otettu mukaan siihen työpiiriin ja siihen keskusteluihin sukupuolesta huolimatta. Joo. Et toki itsellä on myös se, miten sen sanois, se tavallaan apu omalla taustalla, että kun on käynyt suorittanut asepalveluksen. Niin varsinkin omissa opinnoissa, kun meni tekniikan alalle, niin siinä on semmoinen helppo keskustelupinta, koska se on kokemus, jonka miehistä valtaosa suorittaa. Niin on tavallaan niihin ensimmäisiin hetkiin, kun ei ole mitään muuta keskusteltavaa, niin aina voi sitten vertailla intimuistoja joltain ajalta. Joo, ja sinä se maanpuolustushan liittyy niin kuin patriaankin, että, että varmaankin se on ihan luontevaa keskustella tai lähteä sitä kautta keskustelemaan, jos ei, jos ei muuta kahvipöytä keskusteltavaa löydy, joo. On ja sitten sitä kautta löytyy hyvin paljon myös samoja intressejä, että haluaa keskustella samoista aiheista, että löytyy ne samat mielenkiinnon kohteet hyvin helposti. Mm, joo. No tuota, onko sulla sitten sen, sen maanpuolustuksen kautta, niin Oksa oppinut siellä käyttää jotenkin vastuuta ennen kuin se tulit tänne tai siellä armeija-aikana? Olen niin siis käynyt tuon Reserri-upseerikoulujen nykyäreserviluutnantti, eli sinänsä sielläkin on päässyt jo olemaan vastuullisissa tehtävissä ja päässyt, olemaan, päässyt ja joutunut olemaan esillä ihmisten edessä. Et lisäksi olen ollut hyvin aktiivinen reserviläistoiminnassa. että olen käynyt esimerkiksi koulutusyhdistyksen kurssilla kouluttamassa ja johtamassa niitä. Ja lisäksi nyt tänä vuoden, tämän vuoden alusta olen Tampereen reserri hallituksessa puheenjohtajana. Et sitäkin kautta tulee varmasti hyvin paljon kokemusta ja voimavaraa siitä, että millä tavalla esiintyä ja millä tavalla ot, löytää ihmisiin se keskustelu yhdessä saa vietyä asioita eteenpäin. Joo. No, sanoisin, nyt kun, että suosittelisit sä muille Patria, tai siis niin kuin nimenomaan naisille, niin voitko se suositella sitä työpaikkana? Itse voi lämpimästi suositella. Että toki Voin suositella sitä myös muillekin, jotka ei ole suorittaneet asepalvelusta tai ole maanpuolustossa ei ole se niin korkealla, korkealle mielenkiinnon tasolla kuin mitä itsellä on, mutta se mitä on omien työkaverien kanssa he ovat tykänneet siitä, työilmapiiri on hyvä, työnantaja, työnantaja tukee hyvin työntekijöitä, mitä hän itse on sen kokenut, että välillä itsellä on esimerkiksi joihin on tarpeen lähteä aikaisemmin, niin siinä on pystytty joustamaan puolin ja toisin. Eli sitä kautta ehdottomasti suosittelisin patriaa myös naisille. Mm. No, miten kun tytöt ja naiset usein kipuilee sen kanssa, että mä en voi teknisille aloille lähteä, kun mä en osaa niin matematiikkaa. Niin, niin onko se este sitten, tai tää, mikä tämä matematiikan rooli? Onko se sellainen joku tukos, jota ei oikeasti tarvitsisi? Joka ei tarvitsisi tukkia sillä lailla uraputkien naisilta? Ei varmastikaan. Toki itsellä, kun valitsisi konetekniikkaa, niin siinä on matematiikkaa tarvitaan jonkun verran, että pystytään opiskelemaan sitä alaa. Mutta itse en näe, että tarvitsee olla mikään kympin oppilas että pärjäisi tekniikan alalla, vaan se, että on hyvät perustaidot, millä lähtee liikenteeseen ja siitä kehittää eteenpäin. Joo, joo. No Mitä sinulla, tota... Patrias, nyt ei varmaan mitään univormuja käytetä. Mä huomaan heti, että ei käytetä, niin, niin tota, mutta pitääkö se ajatella niin kun, tällaisia niin pukeutumista laitanko mä meikkiä vai enkö laita, tai, tai tämmöisiä asioita? No, aloitetaan helpommasta, eli meikkauksesta. Niin... Olen meikannut ehkä kolmena työpäivänä tähän asti sen työurani aikana, että se ei ole ainakaan omalla kohdalla ennen ole sitä tarpeelliseksi, eikä se mitenkään ole työntekoa häirinnyt. Ja se on enemmänkin kyse siitä, että haluaako itse niin tehdä vai ei. Ja itse on oma elämäni aikana tottuu olemaan hyvin vahvasti miekittäni, niin se tuntuu hyvin luonnollisesta myös sillä töissä. Pukeutumisen saralla on myös tähän asti varsinkin ollut hyvin, hyvin sama asia, eli on pukeutunut siten, miten itse on kokenut hyväksi pukeutua. Et toki tarvii olla vaatteet ja semmoiset, mitkä ei ole liian semmoiset, missä itse kokee, että on itseluottamusta ja on hyvä olla siellä työpaikalla. Et sitten toki, jos tulee asiakasta liittyvää pukeutumista, niin siihen itselläkin on vielä opittava varmasti, että onko siinä jotain tiettyjä odotuksia, mitä tähän asti, mitä on keskustellut ja nähnyt, niin se on semmoinen Omaa tyyliä, mutta kunnioittavasti ja asiallisesti pukeutuen kuitenkin samalta. Joo. Onko sulla jotain semmoista mottoa tai viisautta semmoisille tytöille, jotka miettii nyt, että millä, mille tota, uralle mä lähtisin, tai semmoisille naisille, jotka on jossain käännekohdassa, että ne niin katselevat uutta uraa elämälleen? Motoksi en ole osannut muotoilla, mutta ehkä se, mitä haluaisin sanoa, on se, että miettii tarkkaan, mitä itse haluaa tehdä ja uskoo siihen, että pystyy niin tekemään. On tärkeää, että itse uskoo ensin itseensä ja sitten sen jälkeen, jos vaan löytää, niin kerää ympärille ihmisiä, jotka tukee ja auttaa menemään sitten siinä tavoitteessa eteenpäin. Eikä tarvi hävetä sitä, että jos Huomaakin edetessä, että jokin asia ei ollutkaan se, mitä haluaa, vaan sitten vaan mietitään uudestaan ja lähdetään uudelleen suuntautumaan. Että ei tarvitse tietää valmistovaihtoehtoa, että mitä on 30 vuoden päästä, vaan se, että tietää mihin päin lähteä seuraavana päivänä tekemään. Aivan mainio lopetus tälle. Kiitos Anu sulle ja hyvää työpäivän jatkoa. Kiitos ja kiitoksia kaikille, jotka ovat kuunnelleet tätä haastattelua ja oikein paljon tsemppiä tulevaisuuteen. Joo. Moi moi. Moi moi.